جلسه دادرسی فرصتی است برای شما تا نقطه نظر خود را درباره پرونده تان به یک عضو AAT که در مورد بازبینی شما تصمیم خواهد گرفت، ارائه دهید. ما معمولا یک جلسه دادرسی تشکیل می دهیم، مگر پرونده تان در یک مرحله قبلی حل شده باشد یا شما و هر طرف دیگر پرونده موافقت کنید که ما بتوانیم در مورد پرونده فقط با بررسی مدارک تصمیم بگیریم. جلسه دادرسی نسبتا غیررسمی است و معمولا دادرسی در آن بهره یک عضو است. در مورد پرونده های مهاجرتی و پناهندگی در صورتی که شما تا مهلت معین به درخواست ما برای اطلاعات جواب نداده باشید ممکن است جلسه دادرسی را تشکیل ندهیم ما تاریخ زمان و محل برگزاری جلسه دادرسی را با نامه به شما اطلاع خواهیم داد جلسات دادرسی معمولا حضورا در دفاتر ای ای, ای تی تشکیل می شوند ولی ممکن است در یک اتاق دادرسی با تلفن به صورت کنفرانس ویدیویی برگزار شود اگر به هر دلیلی نتوانید در جلسه دادرسی حاضر شوید، باید در اسرع وقت به ما اطلاع بدهید. باید به ما نامه بنویسید، توضیح دهید که چرا نمیتوانید در آن روز حاضر شوید و مداره پشتیبانی مثل گواهی پزشکی را برای ما بفرستید. ما تاریخ را فقط در صورتی عوض خواهیم کرد که متقاعد باشیم دلیل خوبی برای آن دارید. اگر در جلسه دادرسی تعیین شده حاضر نشوید ممکن است ما درخواست شما را رد کنیم یا بدون اقدام بیشتری برای تماس با شما در مورد پرونده تصمیم بگیریم. پیش از روز دادرسی شما باید همه مدارکی را که درباره پرونده دارید بخوانید و آنها را آماده کنید تا با خود به جلسه دادرسی بیاورید. هر مدرک دیگری را که میخواهید ما ببینیم برای ما بفرستید. اگر مترجم خواهید، به ما بگویید. اگر ما موافقت کرده باشیم که شما می توانید شاهد بیاورید شما باید تایید کنید که آنها برای دادرسی آماده اند دلایلی را که می خواهید ارائه دهید بنویسید اگر جلسه دادرسی در یک دفتر ای, ای برگزار می شود ترتیب بدهید که خیلی قبل از ساعت شروع جلسه در آنجا حاضر باشید اطلاعات درباره طرز رفتن به دفاتر ما در وب سایت ما موجود است اگر جلسه دادرسی تلفنی باشد مطمئن شوید که در ساعت شروع جلسه آماده جواب دادن به تلفن هستید علاوه بر شما و اگر نماینده دارید شخص نماینده و عضو AAT اشخاص دیگری نیز ممکن است در جلسه دادرسی حاضر باشند بسته به نوع پرونده ممکن است یک نماینده از اداریه ای که تصمیم مربوطه را گرفته بوده هر طرف دیگر بازبینی یک مترجم در صورت که درخواست کرده باشید و یک کارمند AAT که در سيد دور در څو میکند حضور داشته باشند. اداره مربوطه معمولا در خیلی از جلسات دادرسی مربوط به سنتر لینک خرجی کودک، مهاجرت و پناهندگی شرکت نمی کند. اگر بخواهید معمولا می توانید یک شخص حامی همراه داشته باشید مثل یک عضو خانواده یا دوست. عضو ای ای معمولا توضیح می دهد که در طول دادرسی چه می شود. نام او AAT در اتاق دادرسی در مرز نمایش خواهد بود. شما میتوانید او را با نامش خطاب کنید مثلا آقای اسمیت یا با عنوانش عضو ارشد، سینیر ممبر یا عضو ممبر. معمولاً عضو به طور خلاصه درباره مسائلی که AAT باید در مورد آن تصمیم بگیرد صحبت خواهد کرد. سپس از شما خواسته خواهد شد که شهادت داده و به سوال جواب دهید. اگر طرف دیگری حضور داشته باشد، از او خواسته خواهد شد که صحبت کند. اگر عضو فکر کند که شاهدی می اطلاعات مربوط ارائه دهد از او خواهد خواست که شهادت داده و به سوال پاسخ بدهد نهایتا شما و هر طرف دیگر فرصت خواهید داشت که خلاصه‌ای از استدلال های اصلی خود را بیان کنید در خیلی از موارد مهاجرت و پناهندگی نماینده شما می شما را پشتیبانی کند ولی فقط در صورت می صحبت کند که عضو ای‌ای‌تی اجازه بدهد در سایر موارد، نماینده شما می‌تواند از جانب شما صحبت کند. بیشتر جلسات دادرسی بین یک تا سه ساعت طول می‌کشند ولی بعضی از آنها می‌توانند یک روز کامل یا بیشتر طول بکشند. اگر در هر زمان به استراحت کوتاهی نیاز داشته باشید، می‌توانید از عضو AAT خواهش کنید. اما تصمیم اینکه وقت استراحتی داده شود یا نه به عهده عضو AAT است. AAT جلسات دادرسی را ضبط می کند. در بیشتر موارد مهاجرت یا پناهندگی شما می توانید یک کپی از ضبط جلسه را درخواست کنید در سایر موارد می توانید رونوشت متن کتبی آنچرا که گفته شده درخواست کنید و باید هزینه آن را بپردازید شما اجازه ندارید که خودتان جلسه دادرسی را ضبط کنید عضویت ممکن است تصمیمش را در پایان جلسه دادرسی به شما بگوید اما در خیلی از موارد عضو شما خواهد گفت که تصمیمی را در یک تاریخ بعدی به صورت کتبی برای شما خواهیم فرستاد در بعض این موارد عذ ممکن است از شما خواهش کند برای اینکه تصمیمی بتواند گرفته شود اطلاعات بیشتری به ما بدهید. باید آن اطلاعات را تا تاریخ تعیین شده به ما بدهید. در مورد بعضی از پرونده ها، شامل خیلی از پرونده های لینک، خرجی کودک و پناهندگی جلسات دادرسی به صورت خصوصی برگزار می عضو ای ای, ای تی باید اجازه بدهد تا یک شخص حامی بتواند همراه شما حاضر شود یا هر شخص دیگری در اتاق دادرسی حضور داشته باشد. در سایر موارد جلسات دادرسی عمومی هستند این به آن، این معنی است که اعضای خانواده یا دوستان معمولاً می حضور داشته باشند اشخاص دیگری هم که شما نمیشناسید ممکن است حضور داشته باشند بعضی از تصمیمات ای, ای, ای تی در اختیار عموم گذاشته می شوند از جمله در اینترنت اما قانون ما را ملزم می کند که بعضی از اطلاعات را در مورد بعضی از انواع تصمیم محرمانه نگاه داریم مثلا، اگر یک تصمیم مربوط به خرجه کودک یا پناهندگی منتشر شود اطلاعاتی که ممکن است باعث شناسایی فردی شود حذف خواهد شد اگر ما فکر کنیم که دلیل خوبی وجود دارد ای ای می تواند دستور دهد که جلسه دادرسی خصوصی برگزار شود بعضی از اطلاعات در دسترس عموم گذاشته نشود یا تصمیمی منتشر نشود شما می توانید با نوشتن نامه به AIT قبل از جلسه دادرسی از AIT خواهش کنید که اطلاعات شما را عمومی نکند یا در جلسه دادرسی درباره آن با عضو AIT صحبت کنید.